ઓ જીવણજી જીવનજી ઓણજી નહી સવા જીવન રાત ચૂકી ગા નહી સારા હે મારી નથણી હે માર્થે બનમ સ્વામી બનમ સ્વામી સ્વામી लाल नोट ला लै ले, ले, ले आ, कमा लै लेक भी सौ शो माया लागी भाई रूप जीवन जी जीवन मां रात अमा तारा मै जो रुपया उठे बाळा ते पण ना पेली रे ए माळा बाळा ते पण ना पेली रे ए सीज ચાલુ રાખો કે ફોન કરો હવે ચાલુ રાખો તો મારા પછી કોને ગાવા ગાવા જુગલબંધી સારા तेदी ठाखा तो तू तो को ई वार से हम थोड़ी बात करेंगे 5 मिनट आपका खनेय अनुपद कह दो कानूड़न केम ढूंणाव मार कोई भी ढूंढे न थी कानूड़ा है आखी ब्रह्मांड ने ढूंणाई ही ढूंढे न थी मलक ने आखी ब्रह्मांड ने ढूंणाई ना केदाई हूं तो लखि दे तो तारी नोट हूं सुदामो ने तू शामड़ा मारी फलड़ी रे नास